Лузери Гран-при Австрії. відкривається список на третьому місці Кімі Райкану. Скільки вже можна чекати прогресу від Кімі? Не знаю, чи дочекаємося. Вісім гонок програно Алонсо, шість кваліфікацій із двох, відставання 30 секунд від напарника по конкретному гран-при. Безліч пояснень, чому він їхав повільніше, але немає головного, чому він не досягає прогресу із цим болідом Ферері. Адже завдання гонщика – це зрозуміти, як іде його боліт, підлаштуватися під цей болід і показувати максимальний результат. Алонс задає, Кімі Райкіно не дає, і я не знаю, чи буде давати взагалі в цьому сезоні. Антигероєм гонки номер два – назву Темі Рафіна. Людина, яка головна серед представників мотористів формули Формулі-1, моторист Рено. Один мотор Рено із першої десятки – це Дані Рікардо, восьма позиція. Мотор Рено, точніше електроніка, але це все це один блок, відмовили на боліді Себастьяна Фетеля. Можливо, проблеми були подібні і на болідах Торросу, які теж обидва зійшли. І саме на цій трасі яскраво було видно, наскільки Рено не допрацювали взимку перед цим чемпіонатом. І згадуючи те, що саме ця компанія наполягала на введенні нових моторів Формулі-1, видається доволі символічно, що саме вони... Найгірше готові до чемпіонату. І е, головним антигероєм гонки, я назву Льюіса Хеймлтона, він з одного боку провів, можливо, один з найкращих стартів, який ми бачили в цьому сезоні, з дев'ятої позиції на четверту за перше коло. Він скоротив відставання, яке, можливо, було б значно більшим від напарника по команді, враховуючи його стартову позицію. Він фінішував другим, мінімізував втрати, таке інше, але він сам себе поховав. Тобто він став героєм вже на тлі того, що він сам став антигероєм в кваліфікації. Дві помилки Льюїса Хеймлтона під тиском напарника по команді, безумовно, коштували йому перемоги в Австрії, скорочені відставання в чемпіонській гонці і, головне, психологічної переваги, яка і досі залишається на боці Ніко Розбрага. Витископ. Спортивное видео.